Celin Popescu Tericianu, mesaj vehement cetre procurorul general, de secretizarea protocoloalelor sereini cu parchetele trebuie făcut ferefice. Presubliniere din telesenatului sublinierei alde, L.D. Celin Popescu Tericianu, a declarat marci. Într-o conferință de presă la DRA subliniere OV, ce de secretizarea protocoalelor de colaborare încheiate de SRI subliniere -i parchete trebuie făcut fără multă fice sublinierei învârtelii, el adugând în ce sunt povești subliniere TI argumentele ce de securitatea națională. Ferei multe fice, fere foarte multe învârtelii, documentele trebuie scoase, prezentate, subliniere i cu asta basta. Ceea ce vă spuneam la început, unii încearc să spun, am văzut, sublinieră un ziarist, care spunea ce poate nu este bine pentru motive de siguranță național. Nu, este foarte bine să subliniere timp ceea ce se întâmplă cu referire la Cetcean. Când aceste protocoale secrete au dus la implicarea serviciilor de informații în zona de activitate judiciare, clar ce este o încă care gravă a Constituției sublinierei a legilor în vigoare sublinierei trebuie să vedem totul fere niciun fel de rezerv. Nu subliniere, sublinieră tile astea cu referire ce aici este vorba de securitate națională să le lase în alt parte, să le o spun altora. Cu uniform sublinierei cu legitimație, a afirmat Tericianu. El a răspuns astfel la o întrebare adresată de jurnal subliniereții referitoare la o eventuală poziție din partea instituțiilor respective cu privire la desecretizarea acestor documente. Procurorul General Augustin Lazăr a declarat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 Este o decizie importantă de secretizare a Ea se va lua de îndată ce se va încheia operațiunea de analiz temeinic în această problemă. Ca orice alt decizie, Ministerul Public face mai întâi o analiză de legalitate, apoi lume măsura. Discutăm de principiu. Facem o analiză pentru a vedea dacă există condițiile legii pentru aceasta, a explicat Lazre, la sediul CSM. Procurorul General a afirmat ulterior, în subliniere din CSM, ce în privin ca desecretizării protocolului între structurile de parchet subliniere I SRI trebuie cântrit între binele public, securitatea națională subliniere. Interesul public. Aici va trebui să cântrim dacă acea procedură de lucru făcut public va fi bun sau nu va fi bun sau dacă o facem public, ia se prezinte o altă procedură, fiindcă noi trebuie să cântrim între binele public, securitatea națională subliniere interesul public de a cunoa subliniere de aceste lucruri care sunt dezbtute. Mare, noi nu avem nimic împotriva dacă hotresece instituțiile justiciei, Sublinieră nu un politician, care vine azi sublinierei spune ca mâine să se desecretizeze. Pentru noi, orice acțiune trebuie făcută în temeiul legii. În acest moment, este în curs de a se efectua o analiză, care este temeiul legal de desecretizare, sublinierei cum s-ar putea proteja procedurile care trebuie să meargă în continuare, procedurile de lucru, care nu ar trebui făcute publice în acest moment. Fere să afecteze activitatea investigativ care privește sublinierea de securitatea națională, a conchis Augustin Lazure, potrivit Ager Press. Pre în altei curci de casacie sublinierea ei justicie Cristina Tarcea a cerut marci suplimentare a ordinii de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu teme precum arhiva SIPA, oficerii acoperici, casele conspirative sublinierei protocoalele încheiate cu serei, pentru a fi lemurite aceste aspecte.